Jesteš ním jedno, od zawsze jedno Bo ty jesteš ním jedno, na zawsze jedno Obu Cię ośpiącym, obu Cię ośpiącym Obu, Cię ośpiącym, obu, Cię ośpiącym, obu Cię. Děkuji mnohokrát, jsem opravdu rád, že jsem dnes tady. I felt so honored. Jsem tím opravdu poctěn. Uh, po celém světě se dějí úžasné věci. Je opravdu čas, aby církev zazářila. Poslední poslední tři roky mě Bůh posílal k různým církvím na světě, aby jim řekl, připravte se, připravte se, připravte se. Last year, December, I was in Minulý rok jsem byl v São Paulo, kde jsem kázal na konferenci. Běží, Duch Boží, který na mě spočinul, mnou začal proudit a já jsem začal prorokova. prorokovat. Tehdy jsem prorokoval, že v roce 2020 budou kostely uzavřeny. A tak se stalo. Loni v září jsem byl v jednom z našich syrotčinců. Starali jsme se tam o děti, které žijí v tomto syrotčinci. Byli s námi i přátelé ze Spojených států. Mimochodem je tu někdo, kdo mě nezná. Prostě o mě nic neví. Pak se představím, ale vidím, že to není potřeba. V září jsme byli v Syročinci a byla s námi kamarádka, která je dětská lékařka. Přijíždí každý rok, aby strávila dva týdny v našich Syročincích. Společně s ní jezdíme do různých chudých vesnic a staráme se tam o děti. And in the week, I had a, dream. a v druhém týdnu naší cesty se mi zdal prorocký sen. The dream was so intense, I didn't like it. A ten sen byl tak intenzivní, že se mi nelíbil. It was very real, like, very, very real. Byl velmi skutečný, jako by to nebyl sen. And I woke up in the middle of the night and I spent the next hours just on Probudil jsem se z tohoto snu uprostřed noci a další hodiny jsem strávil na kolenou. A pán řekl, že musím dnes večer kázat, protože jsem měl sloužit o tom, co se mi zdálo. Protože přes den jsem se staral o děti a večer jsem sloužil s církví. Řekl jsem, pane, nechci o tom mluvit. Nechci o tom mluvit. Pak mi přišla SMS od takového prorockého člověka z Rakouska. Bylo tam napsáno, podívej se, Reinharde, Bůh mi něco ukázal. A to, co tam bylo napsáno, se nápadně podobalo tomu, o čem so jsem říkal. Proto jsem tu noc kázal o tom, co se mi zdálo. The Lord said to me, There is a Bůh mi řekl, že v církvi bude občanská válka. Tato občanská válka, kterou jsem v tom snu viděl, byla tak nechutná a tak špatná, že vám ji nedokážu popsat. V té válce křesťané bojovali mezi sebou a navzájem si ničili životy. Doing God a favor. co bylo na tom všem tak divné, že v té občanské válce, kde křesťané zabíjeli jiné křesťany, ti, kteří provedli tyto vraždy, si mysleli, že dělají něco dobrého, že dělají laskavost. Byli byli tak věděláni, že když křesťané živě, když dělají Boha, byli přesvědčeni o tom, že když ničí životy svých bratrů v Kristu, že slouží Bohu. Když ten sen skončil, viděl jsem, že každý z těch křesťanů, kteří zabijeli ostatní křesťany, oni všichni byli demonicky zaslepeni a ta slepota vstoupila do jejich životu prostřednictvím zášti. Pán mi to ukázal ve slově. Pavel říká korinským, odpouštějte, aby nad vámi ďábel neměl výhodu. Ale ti křesťané se tak urazili, že to způsobilo jejich velkou slepotu, že zabíjeli další věřící. V Sao Paulo žije jeden mladý muž, můj přítel. Je mu 25 let. Kaže jednoduché a čisté evangelium. Už jsem o něm mluvil, jmenuje se Viktor, jeho církev během několika let vzrostla na několik tisíc lidí. Je nejpronásledovanějším křesťanem v Brazílii. Ale je pronásledovan pouze křesťany. They lie about him. They call him a heretic. Nazývají ho kacířem, lžou o něm, posmívají se mu, pomlouvají ho. Takže uprostřed této neklidné doby, ve které právě teď žijeme, mi Bůh říká to, co mi říká už pět let Reinharde, Zatrub na trubku. Řekni církvi, aby se zhromáždila, aby se připravila. Protože je to náš čas, abychom svítili, abychom zářili. Je to náš čas, abychom sklidili sklize. Během dvou měsíců jsem provedl osm křesťanů. Při každém z těchto křtů jsme pokřtili více lidí, kteří se seřadili v řadě vedle sebe. Během karantény jsem přivedl ke Kristu mnohem více lidí, než za celý rok 2019. Sklizeň je připravena, přátelé. Lidé jsou unavení náboženstvím, ale hladoví po tom, co je reálné. To je něco úžasného, oh, oh, co se děje. Naše práce mezi dětmi doslova exploduje. We we Před dvěma týdny jsme se rozhodli, že musíme postavit další dům. Kontaktoval mě architekt. Pani architektka našla si na Instagramu. Build, do Řekla, když postavíš další dům, navrhnu ti ho zdarma a později mi přišla zpráva zavolal mi zavolal mi nějaký elektrikář, který si mě také našel na Instagramu řekl mi, že když budu stavět další dům navrhne mi veškeré elektronické instalace zdarma kde vůbec bydlíš? ptám se ho žije na jihu Brazílie From where he lives to our orphanage is about Mezi jeho bydlištěm a naším dětským domovem je zhruba tisíce kilometrů. Řekl jsem mu to he said, I don't a care. on říká, co mě to zajímá. I'll pay zaplatím si všechno sám, zapobyt vše si, zaplatím sám. We've got seven houses already. Už máme sedm domů. A před dvěma týdny jsem řekl, že potřebujeme další. Potřebujeme dům pro teenagery, kteří se budou stěhovat z domu pro malé děti. Protože když jim bude 18, musí být samostatní. Takže nám architektka navrhla dům. Podíval jsem se na tyto plány. Víte, v tomhle nejsem moc dobrý. Debbie, Debbie je velmi dobrá. Dívám se na ty plány a zdá se mi to všechno stejné. Ale když jsem se díval na tyto plány, něco se ve mně tak neklidně pohnul. Řekl jsem, zapomeňme na to, to není ono. Potřebujeme nový plán. Dvakrát větší dům. Protože chci, aby byl tento dům dvakrát tak velký, než ten, který jsme navrhnili. Protože sklizeň je připravena a zaopatření je k dispozici. Poslouchej. Pan mi řekl v únoru, Reinhard musíš používat sociální média, aby sklidil sklizeň. Řekl jsem mu, pane, ale já nemám rád sociální he oh, sítě. <laughs> Mě otravují, obtěžují, frustrují, nemám ji rád. Aště 20, Já díze, like 20 lety jsem vyhodil televizi z domu, protože ji nemám rád. No. Nedívám se na žádné filmy. Facebook. Nenávidím Facebook. I, I like Nelíbí se mi všechny ty věci, které se tam dějí. Said, Ale řekl jsem, okay, Lord, dobře, pane, poslechnu tě. Ale ani nevím, jak to použít. Poslali jste mi lidi. A doslova o chvíli později, o dva týdny později, jeden z nejslavnějších koučů v Brazílii vchází do mého domu. Je křesťan. Volá mi dříve a ptá se: Reinharde, můžu na chvíli přijít? Oka, a pak vejde do mého domu a s ním jede jeden z chlapů. Super famous. Everybody wants to spend time with him. Je to chlap, který je mega populární a každý by si s ním rád dal kávu. I said, no, not now. Řekl jsem mu: Promiň, teď nemám čas. He said, I'm on my way. On říká, ale že už je na co said, ty ke mně. To... To to říká mu, nemusíš teď ke mně chodit, slibil jsem Debbie, že s mi půjdu zaběhat. Můžeš přijít za tři so hodiny. Vejde do našeho domu, on a jeden z dalších chlapů. So famous, Ten chlap je tak slavný, že má taky vztahy s obchodníky, Nedávno mu jeden zavolal a řekl, mohl bys přijet ke mně domů a stravit se mnou šest hodin? 6 hodin. Zaplatím ti půl milionu zlotých. Jen tak mimochodem. Tak ten muž jde do obýváku, mluvíme, modlíme se, prorokujeme, pláčeme a když odchází, He turns to his team. Obrací se ke svému týmu. So Šest profesionálů, kteří se tím živí. A říká jim, postarejte se o Reinhardům v Instagram. Mm -hmm. I said, What? Říkám, cože? Přijímáš to, souhlasíš s tím, Reinharde? Opravdu nevím, co to znamená, ale souhlasím. Protože před dvěma týdny mi Bůh řekl, abych používal sociální média a já jsem mu řekl, že nevím jak, a teď jste se to objevili. 30 seconds, Během 30 sekund vytvořili skupinu na WhatsAppu, která se jmenovala kde je šest profesionálů na sociální sítě? Někteří z nich jsou nejlepší v zemi. One of them, she's like in a month. Jeden z nich vydělává šesticiferné částky měsíčně. So they said, Of Instagram. Říká Reinhard, dej mi své heslo a uživatelské jméno na Instagramu. I said, I don't know. Nevím, řekl jsem. Máš Instagramový účet, takže musíš mít přístup k němu, já ho neznám. Knows, I think. <laughs> Tady je Daniel, pracuje pro mě v nadpřirozené škole, má o tom ponětí. A Daniel říká, ano, znám heslo a přihlašovací údaje. So what happened? Co se děje? I, I prostě jsem začal kázat Evangelium prostřednictvím Instagramu. It's, it's crazy. To je bláznivé. unannounced, Dělám živé vysílání, neoznamuji to a během prvních tři minut tam je tři tisíce lidí, kteří se dívají. Lidé mě kontaktovali a řekli toto. Lidé mi řekli, poslouchej, nikdy jsem neměl rád Boha, Bibli, křesťany, katolíky nebo protestanty, vůbec nikoho. Ale to, co sdílíš, mě přitahuje. Můžeš mi prosím pomoci najít toho Ježíše? A lidé dávají život Ježíši. Viděli jsme tam tvůrčí zázraky, které se tam odehrávaly. To je opravdu šílené. Někdo mi napsal, že je muslim. Ale sledoval jsem tvá živá vysílání a už nechci Aláha, nechci náboženství. Jediné, co chci, je Bůh. White people. Ženě připravena připravená lidé. Left up your eyes. Zvedněte oči. Nevím, jestli víte, ale čas, který nám zbývá na přípravu, je velmi krátký. Nevím, jak krátký, ale krátký. Jsem o tom přesvědčen. Ti, kteří nebudou připraveni, se nebudou účastnit sklizně. Je čas se připravit. Stát připraven. Víte, trénink je téměř u konce, právě teď a hra začíná. It's time to play the game. Je čas, abychom vešli na hřiště. All around us, people are so hungry for reality. Protože kolem nás je spousta lidí, kteří hladoví po něčem opravdovém. V Dubnuj jsem měl být tři dny v Německu, ale všechny lety byly zrušeny. Zakázali všechna zhromáždění. Církev, do které jsem měl jít, měla asi 200 lidí. A, a město, kde se nachází, má 10 000 obyvatel. So Poslouchejte. A Máme město s deseti tisíci obyvateli a kostel s 20 lidmi. V roce 2014 mě Bůh nadpřirozeným způsobem spojil s touto církví. Doufal jsem do poslední chvíle, že se mi podaří přijet a kázat. Ale museli jsme uznat, že vláda zakázala scházení a všechny lety byly zrušeny. Nedalo se odletět. Řekl jsem, nebojte se, vůbec. Bude to OK. Vždy vyhrajeme. Křesťané nikdy neprohrávají, křesťané vždy vyhrávají. Víte, odkud to vím? Přečetl jsem si poslední stránku, než jsem knihu začal číst. Vždy vyhrajeme. Tak jsem řekl těmto svým přátelům, nebojte se. A poté přišli s nápadem. Reinhard, proč neuděláme konferenci podle plánu? Proč neuděláme konferenci podle plánu? Ty budeš kázat ze svého obýváku v Brazílii, my se tam připojíme přes Skype a budeme vysílat. A v tuto chvíli měli zaregistrovaných 500 lidí a těch 500 lidí by jim zaplnilo budovu, až by praskala ve švech. Řekl jsem, dobře, můžeme to tak udělat. A můj přítel z Rakouska měl nápad. Řekl, Reinhard, můžeme to vysílat na dvou nezávislých kanálech současně, pro případ, že by jeden kanál měl nějakou poruchu, něco se tam prostě stalo. Promluv si s nimi a domluv se, oni to tam zorganizují. Ta konference nebyla o víkendu, byla od pondělí do středy. Od poledne do večera. Tuto konferenci sledovalo 26 tisíc lidí, a během prvního zhromáždění, kdy jsem kázal, jejich kanál selhal. Life. Bylo to naživo, živé vysílání. A Rozumíte německy, bez překladu? And then you're me, the in Germany, not open. Sledovalo to 26 tisíc lidí a vy mi říkáte, že Němci nejsou otevření. In one week we Během tohoto týdne konference jsme dostali přes tisíc e-mailů z Německa, Rakouska, Švýcarska se svědectvím lidí, jejich životy se v důsledku tohoto vyučování změnily. Dostal jsem zprávu od muže ze Švýcarska. He said I've been a Christian for 40 years. Řekl mi, že je křesťanem už 40 let. A very, very life. Měl jsem velmi těžký křesťanský život. Like this hard life. Takové těžké náboženské křesťanství. Life really began. Mm -hmm. Řekl, že již několik týdnů poslouchá co kážu, a má dojem, že svůj křesťanský život začal úplně od začátku. Věřte mi, sklizeň je zhrálá. Tito lidé, kteří slyšeli všechny tyto věci, nyní chodí ke svým známým přátelům, dělí se s nimi o to, co slyšeli a ti se obracejí. Mám pro vás dobrou zprávu. A to je něco, co mi Bůh ukázal při takové otevřené vizi před více než 20 lety. Ta poslední sklizeň, která se odehraje na zemi, než se Ježíš vrátí, bude bez klerikalismu. Pokud chceš v církvi nějakou důležitou pozici, můžeš už teď skončit. Protože pokud je to to, co si přeješ, nebudeš součástí té sklizně. My v církvi nemáme postavení, máme funkce. Existuje pouze jedna pozice, která je vyhrazená, a to pozice Ježíše. To je jediná pozice v církvi. Víte, otevřel jsem školu v Brazílii, děje se to ve dvou městech. Nazývá se Prorocká a nadpřirozená škola. Máme 52 studentů. Nejmladšímu člověku je 17 let a nejstarší osobou je pastorka, která je 74 let. Klerikalismus je v této škole zakázán. We have about maybe teaching and experience. Máme asi 65% vyučování a 35% praxe. So I always, I always throw them Vždycky tyhle lidi hodím do hluboké vody. I said, you Říkám jim, poslouchejte, jste moji studenti, vložili jste svůj život do mých rukou a teď si s vámi mohu dělat, co chci. Taky máme mezi sebou takovou smlouvu, že cokoliv se stane ve škole, zůstane ve škole takovým způsobem, že se nikdo nebude stydět a žádné informace nevídou ve. Je velmi dobře známo, že máme takový princip respektu a cti. respektujeme to. Ale bylo tam opravdu něco skvělého. Před dvěma týdny na posledním setkání školy jsem rozdělil všechny studenty do skupin po šest. A řekl jsem jim, nyní vás naučím, jak má církev fungovat. Realita je, že Ježíš je v nebi a Duch Svatý je pravým vůdcem. So here is your task. Takže v tomto kontextu dostanete úkol. V každé skupině může prorokovat pouze jeden člověk a může prorokovat pouze nad jednou osobou. Nesmíte začít tu službu, dokud všichni v té skupině nebudete úplně jednotní k tomu, co se má stát a nesmíte souhlasit jen proto, abyste byli milí. Byla to největší výzva, víte proč? Protože jsme už v půlce školy a tam všichni prorokují. Kdybych řekl, prorokujte teď Veronice, všichni by začali. So did. Takže tak. I said, Pak jsem řekl, you one only over one only group, poté, co jedna osoba prorokovala té jedné další osobě, the same thing with every group in the room. musíte udělat přesně to s každou skupinou v místnosti. So here with my jsem zde ve své skupině. Takže se musíme podívat na druhou skupinu a říct: Duchu Svatý, co říkáš této skupině, komu a jakou osobou, to chceš říct. Pokud mám prorocké slovo pro Irenku, která tam sedí, ale Ela má prorocké slovo pro někoho jiného z této skupiny, pak se musíme vzdát svých slov. Protože my všichni v té naší skupině musíme mít úplnou jednotu s tím, co se má stát. Moji studenti se na mě podívali a řekli, Reinharde, to nemá šanci, to nebude fungovat. A já jim řekl, jestli to bude potřeba, tak z vás vykopnu ten klerikalismus. Říkám jim: Poslouchejte, neopustíte tuto místnost, dokud se to nestane. Nepůjdete spát, nepůjdete se umýt, nezůstanete tady celou noc a nebudete ráno snídat, budete tady sedět, dokud se to nestane. Škola je Moje škola je opravdu šílená. Like tak jako Ella je šílená. Je tak šílená jako Ella. <laughs> a víte, že na konci byli šokováni? Protože to, co se mělo stát, se stalo v každé skupině. Ale úžasné bylo, že každá z těchto skupin měla jiný přístup. A já jsem tak procházel mezi nimi a opravdu jsem se bavil. Jedna ze skupin udělala toto panej, jsme čtyři ženy a dva chlapy. Komu chceš prorokovat, ženě nebo muži? Všichni stihli. a pak řekli, ok, kdo něco slyšel od pána? Tři lidé. Nic neříkáme. Dokud všichni neuslyšíme od pána, nic nebudeme říkat. Nakonec každý z nich řekl, Duch Svatý mi řekl. Žena nebo muž? Said, Všichni yeah. řekli žena. They said, A pak řekli, Lord, when one of us is going to kdo z nás má této osobě prorokovat? Všichni slyšeli to stejné. Then, to to? Žena? A pak, která z nás bude prorokovat? So you know, it's Víte, je opravdu úžasné, jak dobře církev funguje, pokud důvěřujeme vedení Ducha Svatého. O tom je nová smlouva. Protože to opravdu funguje. Očima svého srdce vidím neobyčejně mocné boží hnutí, které vzniká. For 15 years. Tady v Polsku je něco, co mě maté možná trochu znepokojuje už nějakých 15 let. And I'm very careful what I express. Snažím se to vyjádřit velmi opatrně, mluvit o tom velmi opatrně. Publicity. Ale na veřejnosti. Zdělla jsem to z řejný mnohokrát. Protože podle mého názoru hodně z toho, co se děje v životech domácích církví v této zemi, není zdravé, není správné. Protože tyto církve nejsou nic jiného, než reakce na něco, co se stalo. Pokud ve svém životě děláš cokoliv jako reakci na něco, nikdy to nebude zdravé. Musíme se naučit jednat podle vedení Ducha Svatého a nereagovat nějakým způsobem, který je dán tím, co se stalo v našich životech. Protože zde v Polsku se v mnoha domácích církvích něco takového stalo. Nemám nic, žádné vůdce. Ale ve skutečnosti tuto skupinu vede člověk, který má nejsilnější osobnost a nejsilnější charakter. Tohle je nejhorší. Proč? Protože nás to otvírá duchovnímu čarování. Tohle je totální šílenství. Na vedení není nic špatného. Musíme si položit otázku, proč je v církvi zavedeno vedení. Vedoucí jsou mezi vámi, ne nad vámi, vládnoucí nad vámi. Ježíš to řekl velmi jasně. Teď jsem začal pozorovat něco velmi zdravého, co se děje v Polsku. Když o tom začnu mluvit, rozpláču se. Protože mám velmi rád Polsko. Polsko mám moc rád, ani netušíte, jak je mi tato země drahá. Už jsem vyplakal hodně slz nad Polskem. Věřím, že tento národ má v Evropě hrát klíčovou roli. So for what's here in Jsem Bohu vděčný za to, co se děje tady v Krakově. So for Jsem vděčný Bohu za Fabiana a Magdu. Jsou dokonalí? Samozřejmě ne, jen papež je dokonalý. Myslím, že o tom v Polsku víte, ne? Samozřejmě, že nejsou dokonalí ani neomylní. Stejně i vy. Stejně i já. Ela je velmi blízko. Ale víte, že nikdo z nás není dokonalý. Ale sledoval jsem cestu, kterou Fabian a Magdala podnikli, a díval jsem se na to pozorněji a důkladněji, než si uvědomuji. uvědomuji. A já vám říkám, že se tu rodí něco krásného. Něco velmi krásného. Ale musíme to přijmout v pokoře. To je jedna z nejdůležitějších věcí v Božím království pokora. Pokud přijmeme tuto krásnou organickou věc, kterou zde Bůh plodí a přijmeme ji v pokoře, můžeme se stát součástí něčeho největšího a nejkrásnějšího, co se stane v Polsku. Rád bych se podělil o prorocké slovo o tom, co se teď děje a co se týká vás, co tvoříte. Pán mi ukázal, jak jsem teď kázal, malý strom. Byl to takový malý jemný stromeček a představuje službu zde na tomto místě. Byl zasazen do země samotným pánem. Existoval důvod, proč tento strom nevyrostl do výšky až dodnes. Existoval důvod, proč se to tak stalo. Pán se více soustředil ne na růst stromu nahoru, ale narůst stromu dolů, aby zapustil hlubší kořeny. To je prorocké slovo, doufám, že mu rozumíte. V posledních několika letech se Bůh soustředil na zapuštění kořenů tohoto stromu. Protože mnoho dalších věcí, které do Polska zasadil Bůh, nezapustilo hluboké kořeny a tyto věci již nejsou. Některé z nich byly smeteny z povrchu země skrze bouři. Jiné prostě vyschly kvůli pronásledování. A jiné bojovali tak tvrdě, že se prostě zabili. Because they never cared about the roots. Protože se nikdy nestarali o své kořeny. Ale to, co tady pán buduje, je nová věc. The that the Lord Ten strom, který zde pán zasadil, bude strom s velmi hlubokými kořeny. And the Lord is many of you people, pán učí mnoho z vás. To In him and never in a man. Učí vás zapustit kořeny v něm, a ne v člověku. Jako strom jste zažili různé boje a těžkosti. Ty boje a těžkosti se týkají posledních sedmnácti až osmnácti měsíců. Myslím, že sedmnácti měsíců. To, čím jste si prošli, bylo. byla Boží zkouška, aby si vyzkoušel, kde a jak jsou zapuštěny vaše kořeny. Ti, kteří čerpali obživu z kořenů, které jsou zakořeněny v lidech, zemřeli. Ale Pán říká, nebojte se. Neměli být součástí toho, co se tu dnes děje, protože se k vám přidali ze špatných motivů. Ale Pán říká, Teď jsem se soustředil na to, aby vaše kořeny byly zapuštěny hluboko do mě. Co se teď stane, že tento strom vyroste z toho malého stromu na velký, rozložitý strom? Tento strom bude mi tak rozsáhlé větve, že se dostanou do celého Polska až na Ukrajinu a dokonce i do České republiky. To Zasáhnou i Německo. I see, Vidím i větev, která sahá až do Francie. Saying, Pán říká, tento strom bude silný. Přečká každou bouři. A lidé budou jíst z jeho ovoce. Unavení a slabí najdou odpočinek v jeho stínu. Lidé, připravte se na něco opravdu velkého. Žijeme v nejvzrušující době v historii tohoto světa. Ale teď bych si s vámi rád popovídal trochu o Ježíši a jeho království, protože zatím jsem s vámi sdílel jen mé srdce. Dopis Římanům, 14. kapitola, 17. a 18. verš, mluví o něčem velmi krásném. Líbí se vám moje tričko? Pokud nemluvíte anglicky, I'm blessed. I'm blessed. Them... Them. Jsem požehnáncem, milováncem, přijímám. Ta věta mě zasáhla. Řekl jsem člověku, který navrhuje obálky mých knih, aby navrhl tričko s takovým nápisem. A udělal to. Zítra bude možné jej zakoupit. Máme několik barev, černou, žlutou, modrou, možná růžovou. Zítra bude možné je zakoupit. OK. Romans 14, 17 a 18. verš. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nejbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Nechci dnes mluvit o těchto třech aspektech království, ale jen o jedno. Mimochodem, Debbie zdraví všechny, kdo ji znají. Myslím, že se má dobře. Několik dní jsem s ní nemluvil, protože jsme v různých časových pásmech. Nedávno jsme adoptovali syna. 15-letého z našeho svědočince v Brazílii. Vypadá jako táta. Je to prostě krásný černoušek. Je úplně jako já. Je jedním z jedenácti dětí. Má za sebou hroznou historii. Ale v březnu skončil proces adopce. Byl to velmi tichý kluk, který moc nemluví. Když jsme se ho zeptali, jestli má hlad, odpovídal pokyvnutím hlavy. A teď nezavře pusu. Je u nás tři měsíce a je stejný jako já. Tři měsíce se mnou chodil na křty. He was so proud. Byl na to tak hrdý. He said, Říká, já a táta, jsme křtili lidi. <laughs> you know, like the, He said, We <laughs> Říká, my jsme křtili lidi. Říká mu, že teď, když je mým synem, musí prorokovat a uzdravovat so nemocný. Jeden pár nás navštívil. Bylo to pár týdnů poté, co náš syn s námi bydlel. Žena, která k nám přišla se svým manželem, říká, Reinhard, modli se za mého manžela, má něco s ramenem, je zraněné a nemůže s ním nic dělat. Několik měsíců nemůže volně pohybovat rukou. Řekl jsem, že není problém. Říkám Claytonovi synu, pojď sem. Podíval se na mě. Říkám mu, chtěl jsi být mým synem? Tak prosím, modli se. Podíval se a říká: zítra už bude všechno v pořádku, bude se být dobře. Říkám, to není dobrá modlitba, toho muže to bolí. Udělej něco, potřebuje úlevu. Můj syn říká, bude to v pořádku. Říkám, ne, ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Pojď sem. Pomodlili jsme se za tohoto muže. A řekl jsem tomu muži, lehni si a začni dělat kliky. Díva se na mě. A říká, poslouchy, mám zraněné rameno, neudělám ani jeden klik. Říkám, mu, to bylo před minutou, teď kliky. A muž udělal kliky a další den nám poslal fotky, jak je v posilovně a zvedačinky. Říkám, dobrá práce, Clayton. Tata a já jsme uzdravili někoho, kdo byl nemocný. On je sladký. Debbie... Debbie mu koupila budí, Aby se ráno probudil, udělal si snídani a připravil se do školy. Je mu 15 let. Před třemi měsíci mi sahal po ramena a teď je vyšší než já. Řekl jsem, Debbie, poslouchej, musíme dát na ledničku vysací zámek. Je to prostě nemožné, jak ten chlap bí. Říkám, Clayton, musím tě naučit postit. Je velmi hubený. Velmi štíhný. A když jsem mu řekl, že ho naučím postit, řekl, táta mi řekl, že můžu postit. Řekl jsem, dobře, 14 dní na vodě. Řekl, ne, tato, můžu se postit dvě hodiny. Řekl jsem, dobře, musíme se ještě hodně naučit. Nikdy nepoužívá budík. Víte, každé ráno máme tuhle situaci. Clayton musí jít do školy. Máma se trochu naštvala. Říkám mu, chlapče, je ti 15, překonej to, koupila jsem ti budík. Vím, že nevíš, jak se tento budík používá, protože v siročinci vás budili, ale všechno jsem ti ukázala. A on prostě odmítl, řekl, že ho nebude používat. A jednoho dne jsem zjistil, jaký je důvod. Řekl, tati, když ráno vstoupíš do místnosti, když se mě stahuješ přikrývku a říkáš mi, dobré ráno, dobré ráno, synku, probuď se, líbí se mi, jak se mě dotýkáš, jak mě hladíš. Říkám, dobře, jen to neříkej mám. Takže máme tady takový systém. Dobře, takže království Boží je spravedlnost, radost a pokoj v Duchu Svatém. Nechci dnes mluvit o spravedlnosti a radosti, ale jen o pokoji. Co to znamená? Víme, že slovo pokoj je starověké hebrejské slovo šalom. Ale koncept slova šalom ve skutečnosti neznamená to, co si většina lidí myslí, že znamená. Protože slovo šalom znamená plnost, completeness, soundness, health, safety and prosperity. znamená plnost zdraví, Bezpečí, sebevědomí a úspěchu. Ale má také určitou implikaci něčeho trvalého, jistého. Goes, Neznamená takový stav, chvíli je a pak je pryč, přijde a odejde. Here is the first zde je místo, kde mnoho křesťanů dělá určitou chybu. Nejčastěji si spojujeme pokoj s absencí něčeho. Myslíme si, že pokoj je nepřítomnost války, ale to není pravda. Tady je takový pokoj, všichni jsou sticha. To není pravda, to není pokoj. Můžeš být na nejtěžším místě na světě a nebude v něm pokoj. My nazýváme pokojem. Nepřítomnost něčeho, válečného konfliktu, napětí, čehokoliv, zatímco skutečný pokoj, je přítomnost knížete pokoje. Tam, kde se objeví kniže pokoje a my se s ním spojíme, tam je pravý pokoj. Podívejme se, co je napsáno v Izajáši 9, 6 až 7. Začínáme pátým veršem, 5 a 6. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jehož ramení spočine vláda a bude mu dáno jméno, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. ale podívejte se na to. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce. Kdekoliv je přítomný kniže pokoje a kde je jeho vláda, je jeho pokoj. Dochází tam k nárůstu všech prvků, které tvoří skutečný pokoj, také jinak zdraví, plnost, bezpečnost, úspěch a tak dále. The piece into our velmi často se příliš soustředíme na to, abychom se zbavili problému místo toho, abychom pozvali kniže pokoje tam, kde bojujeme. Like Chceš-li se jen umět vypořádat s obtížemi, nemusíš být ani křesťanem. Stačí ti dobrý kouč, mentor. Coach can teach you how to life. Protože dobrý kouč tě může naučit, jak zacházet s životem. No, Víte, v čem je problém? Když prochází skutečnou bouří, je to opravdu těžké. Protože když si uprostřed bouře potřebuješ, aby kniže pokoje utišil tu bouří. Kniže pokoje spal v lodi uprostřed bouře, protože je kniže tam pokoje. Když ho učeníci probudili, spanikařili a křičeli, je ti jedno, že zahyneme? Co řekl Ježíš? Prostě vyjádřil svou povahu v tom, co se tam dělo. Pokud jsem kníže pokoje, vše, co potřebují, je vyjádřit svou povahu, ukázat svou povahu a bouře skončí. Can go down with Jesus being in the boat. Jak vás mohlo napadnout, že by se loď s Ježíšem mohla potopit? Jak? Ježíš řekl: Já jsem život a ten život nemůže umřít. Jesus. Ježíše nikdo nezabil. Když byl před lety uveden do kin film Umučení, vyvolalo to v církvi v Rakousku velkou debatu a boj. The, the the Vzpomínáte si na film Umučení Mela Gibsona? You know Mel Gibsona? Celá židovská komunita se naštvala na Mela Gibsona a obvinila ho, že režíroval tento film tak, aby se ukázalo, že to židé zabili Ježíše. Mluvili o tom zprávy v rakouské televizi, velký boj, diskuze, debaty. Byl jsem požádan, abych udělal rozhovor v televizním studiu na toto téma. Vzpomínám si, že se je moderátor té debaty zeptal. Reinharde, co si o tom myslíš? Zabili Ježíše židé nebo Římané?“ Řekl jsem ani jedni, ani druzí. Jak? Život nelze zabít. On je život. Život se může vzdát sam sebe, ale nemůže být zabit. Cross, hands, proto, proto Ježíše opravdu nikdo nezabil. Ježíš, když vysel na kříži, řekl, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. He laid down his life for us. Položil svůj život, dal svůj život za nás. Nikdo mu život nevzal. See, so On je život. On je kniže pokoje a stále ho tolik lidí jako takového nezažívá. Protože přistupují k životu pozemským tělesným způsobem. To není Boží království. Víte, co je tak šokujícího ve všech těchto zprávách o koronaviru, o kterém si myslím, že je to jeden velký podvod? To je něco, co je pro mě nejvíce šokující. Je pro mě šokující, že po celém světě se množství křesťanů Celé této situaci chová úplně stejně jako nekřesťané. Bojí se stejně jako nekřesťané. Dostal jsem dnes film s takovým 30-minutovým proroctvím. Bylo to slovo jistého amerického pastora, který měl tři prorocké sny. Kamarád mi poslal toto video a zeptal se mě, jestli bych se podíval a řekl svůj názor. Víte, tento muž prorokoval o ošklivých věcech, které se stanou v Americe. Říkal lidem, aby se připravili. Víte, co jim řekl? Řekl jim, aby se ujistili, že mají doma několik zbraní a munici, a aby si udělali zásoby jídla na několik měsíců. That's not how you yourself, my Takhle se přátelé nepřipravujeme. Pokud jsi běžel s chodci a unavil se, tak jak poběžíš s oři? You Příprava je taková, že žije životem radikální víry tady a teď a nehromadí si zbraně, jídlo a pivo ve svém domě. Tak jsem příteli řekl toto: Toto je můj názor. Vidím tady určitý problém. V tom, co ten člověk viděl v duchu, je něco skutečného, ale problém je v tom, že sledoval příliš mnoho zpráv najednou. A smysl, co říká duch boží, s tím, co říkají démoni prostřednictvím televize, prostřednictvím médií. A samozřejmě, že se pak můžete splést. Dověděl jsem se, že tento pastor čte každý den 40 různých novin. Když to děláš, není divu, že jsi zmatený. A mnoho křesťanů vkládá mnohem více důvěry v to, co říkají média, televize, než knížete pokoje. Myslím, že je to velmi nebezpečné. Bude to špatné? Ano. Pokud si myslíš, že už jsi viděl něco strašného, hrozného, pak nemáš ponětí, co tě čeká. Bude to opravdu špatné? Ale víte, co se stane? Velká tma zahalila zemi, ale vaše světlo bude svítit. Čím větší a temnější bude temnota na zemi, tím jasnější a mocnější bude církev, která z ní vzejde. Listen to the story. Poslechněte si tento příběh. Měl jsem svůj první online křest v životě. Yeah, yeah. Okay. I, I did. Opravdu jsem to udělal. This woman me. Kontaktovala mě žena. And, you know, ze zprávami, které přicházejí na můj Instagramový účet, můj tým je tam kontroluje, posílá ty důležité mě, ty německé mi posílají, protože německy nemluví. So me saying, do you do via Skype? Píše mi žena a ptá se, Rinhard, děláš křty přes Skype? Napsal jsem jí, poslouchej, tady je mé telefonní číslo, musíme si promluvit. She, 20s, Má něco kolem třicítky, 25 až 30 let. Said, like Říká, bydlíme s manželem v Německu a chtěli bychom se nechat pokřtít. Well, I mean, yes. Říká mi, řekni mi něco o sobě, jsi spasena přijala si Ježíše? A ona mi říká: Loni jsem se hodně věnovala ezoterice. Byla jsem těhotná s naším prvním dítětem a začala jsem číst spoustu knih o reinkarnaci a ezoterice. A pak začala celá ta věc s koronavirem. Všichni se začali opravdu bát a já se začala bát taky. Když jsem poslouchala všechny ty zprávy v televizi, můj strach zesílil, protože jsem byla těhotná. Modlila jsem se k Bohu, o kterém jsem ani nevěděla, že existuje, ale modlila jsem se, kdyby existoval. Pomodlila se takto. Bože, jsou v Německu stále nějakí proroci, kteří by mi mohli říct, jestli tohle už je konec světa nebo ne. A doslova, chvíli poté, co se pomodlila, dostala zprávu s odkazem na mé prorocké slovo, které jsem sdílel o tom, že problémem není koronavirus, ale problémem jsou mocnosti a knížectví, které vstupují do lidí se strachem a paralyzují je. Někdo přeložil toto slovo do Němčiny. Myslím, že to mělo půl milionu zhlednutí. Ta žena mi říká: Sledovala jsem to slovo a strach mě opustil. Vygooglila jsem si, co jsi zač. Začala jsem poslouchat vše, co je dostupné v Němčině o nové smlouvě. Společně s manželem jsme odevzdali svůj život A Ježíši. Poté jsme si uvědomili, že se musíme nechat pokřtít. Volali jsme do jednoho kostela, druhého, třetího, dalšího. A každá z těchto církví nám řekla, ne, nemůžeme vás pokřtít. Je to příliš nebezpečné, nemůžete opustit dům. Poslouchejte, je tu úplně nový, znovu zrozený křesťan. Ptá se mě, Reinharde, proč křesťané, kteří žijí podle nové smlouvy, se bojí? Říkám, víš, možná mi to můžeš říct ty, protože já to nevím. Ptá se mě, můžeš nás pokřtít? Řekl jsem, určitě ano. Kdekoliv s manželem žijete, jak to jen půjde. Říkám, zjistíme, jaké jsou možnosti, dejte dohromady trochu vody. A spojili jsme se na Zoomu. Nejprve jsme si asi 20 minut povídali, protože jsem se opravdu chtěl ujistit, že jsou skutečně zachráněni. Řekl jsem mi, podívej, vezmi notebook do koupelny. The bathroom, tak ho vzali do koupelny a dali na pračku. Bit, so Rozsvítili světlo, abych něco viděl. Said, Ptám se, kdo jako první? Said, Ona říká, můj manžel. Said, okay, hmm. Říká mi, poslouchej, musíme ho ponořit pod vodu, protože je to ve křtu důležité, že musí jít pod vodu. Řekla OK. Dobře, vlez do vany. Klekni si nebo se posaď. A říkám té te ženě, teď řeknu něco takového. Zeptám se tě, Alexandře. opravdu přijímaš Ježíši jako svého spasitele? Je to tvoje osobní přání být pokřtěn? Ano, tak tě teď křtím ve jménu Otce Syna a Ducha Svatého a říkám té manželce: A teď ho chyt za fraky a pod vodu. Chytla ho a ponořila pod vodu, ale nechala ho v té vodě. Nikdy předtím nekřtila. Říkám, vytáhni ho, vytáhni ho z té vody. And pulls him up. Vytáhla ho z té vody. A on se vynožil z té vody celý rozjasněný a plný Ducha Svatého. Listen. Poslouchejte. There are good all over the world. Po celém světě se dějí dobré věci. Probuďte se. You připravujeme se skrze radikální život v knížete pokoje. Za druhé, podívejme se, co říká Lukášovo evangelium 2.13. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Pokud si přečtete celý příběh narození Ježíše, co se týče andělů, podívejte se, co anděle oznámili. Hlásali pokoj. Šalom. Svatost, plnost, obnovu, zdraví, úspěch. Víš, když jsem se rozhodoval, protože jsem to tak cítil, postavit druhý syročinec dvakrát tak velký, než jsme plánovali, peníze přitekly doslova jako povodeň. Víte, že nikdy neděláme akce, abychom získali peníze na naše siročince, a nebudeme to dělat. Měl jsem jen touhu postavit dětem krásný velký dům. Stoprocentní výtěžek z prodeje našich triček, knih a dalších věcí jde na naše siročince. Muž, který tam pracuje, je člověk na plný úvazek, který se o to stará. Přišel za mnou a říká: Reinhard, nemáme problém. Jaký problém? Enough, Nejsme schopni držet krok s tiskem tvých knih. Potřebujeme zaměstnat druhou osobu na plný úvazek, abychom to stihli. V březnu jsme oproti loňskému roku. Navýšili tržby a v dubnu jsme zdvojnásobili to, co jsme měli v březnu. Prodali jsme přes 50 tisíc knih. Víte, my jsme se smáli krizi do tváře. Economic, economic, economic Protože na nebe nemá vliv žádný koronavirus ani žádná hospodářská krize. Look at this. Podívejte se na toto slovo. Came to what? Anděle se stoupili, aby oznámili, co? Peace. Pokoj. But there has never been peace on earth. Ale na zemi nikdy nebyl pokoj. Jak je možné, že andělé hlásají pokoj a přesto ten pokoj na zemi nemáme? Protože pro nás pokoj znamená nepřítomnost války, nepřítomnost konfliktu, ale Bůh mluví o něčem jiném. Bůh říká, že skrze pokoj, který máme s ním, skrze Ježíše Krista, můžeme vstoupit do reality pokoje šalom. Ale víte, že jen velmi málo křesťanů tomu věří? My se snažíme přesvědčit Boha, aby řešil naše problémy, ale to není potřeba, protože všechny naše problémy jsou již rozvázány v nebi. V Ježíši Kristu Bůh smířil svět se sebou. V Ježíši Kristu Polsko bylo smířeno s Bohem, ale Polsko o tom ještě neví. Teď se podělím o něco, co vás pravděpodobně bude šokovat a urazí vás to, a možná už mi někteří z vás nebudou mít rádi, ale to je váš problém, ne můj. Domnívám se, že způsob, jakým církev dosud praktikovala přímluvu, je ve skutečnosti ďábelský podvod. Ukaž mi takovou praxi přímluvy, jakou známe v Novém zákoně, kdekoliv poté, co bylo dílo kříže dokončeno. Modlíme se za to, aby Bůh zachránil naše manželé, města, naši zemi, a to je hloupé. Opravdu si myslíš, že Bůh je tak zlý, že ho musíš přesvědčit, aby byl tak laskavý a zachránil Polsko? Musíme přestat číst Bibli přes brýle Staré smlouvy a zákona. Podívejte se. To je slovo, které je pro mě naprosto jednoznačné. 2. Korinským 5.18 To všechno je z Boha, který nás smířil sám ze sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomu smíření. To znamená, že mezi mnou a Bohem je vše vyřešeno. Je tam pokoj. Jsme smířeni. Nezáleží na tom, co děláš, protože to smíření není tvoje dílo, je to smíření v Kristu. Je to hotovo, Ježíš to udělal a nemusíš nic dalšího dodávat. Podívejte se, co je dále. Nám uložil zvěstovat toto smíření. To je, že Bůh v Kristu Usmířil svět se sebou. Not the the world. Ne křesťany, ale svět. Not their to them, the world. Nepočítá lidem jejich provinění, jejich hříchy. A znovu je tady řeč o světě. Goes to hell they are sinners and sinners. Nikdo nejde do pekla, protože je hříšník a hřeší. Pokud věříš, že hřích ve tvém životě tě může zahnat do pekla, znamená to, že věříš, že oběť kříže nestačí. Ježíš řekl, Ježíš řekl, že až přijde Duch Svatý, usvědčí svět z hříchu, z a soudu o hříchu, protože ve mě nevěří. Oběť kříže je dostatečná. Lidé jdou do pekla, ne proto, že zřešili, ale proto, že odmítli lék, možnost osvobození od hříchu. Proč si myslím, že tento způsob přímluvy, jaký praktikujeme, je děbelskou strategií? Protože Bůh Kristuj smířil svět se sebou a nepočítá mu nepravosti, ale to musí být přijato. Lidé to musí přijmout. Je zde napsáno, svěřil nám slovo přímluvy. Je to tak napsáno v 2. Korinským 5.19? No. Dábel ti říká, jdi do svého pokoje, přimlouvej a modli se o to, aby Polsko bylo spaseno. Děláme to a cítíme se tak dobře. Jsem opravdový bojovník. Přimlouvám se dvě hodiny denně za Polsko, podívej se na mě. Já mám službu přímluvy. Ukaž mi v Biblii jeden příklad služby přímluvy. Víte, co znamená přímluva? Přímluva znamená, že stojíš mezi dvěma stranami a řešíš problém, co mezi nimi existuje, ale tento problém již byl vyřešen. Boží slovo v listu Římanům nám říká, že se za nás přimlouvá Ježíš Kristus za Duch Svatý a to jsou nejlepší přimluvci, jaké můžeme mít. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou a nám uložil zvěstovat toto smíření. A teď se podívejme dál. Jsme tedy poslí Kristovými, jeho vyslanci, jako by skrze nás Bůh sám dělal co? My ve jménu Krista, jako by na jeho místě, vyzýváme vás, smířte se s Bohem. Takže to, co děláme, je, že se snažíme pozvat Boha do toho, aby smířil lidi mezi sebou a ve skutečnosti to není Bůh, koho bychom měli vzývat ke smíření, ale lidi. You have the byl jsi pověřen službou smíření, tak běž k lidem a pros je, aby se smířili s Bohem. To je úplně jiný způsob myšlení. Tvým údělem není skrývat se někde ve své ložnici a přesvědčovat Boha, aby někoho zachránil. Tvým úkolem je být ve světě mezi lidmi, říkat jim prosit je, vzývat je, aby se smířili s Bohem, říct jim, že je vše hotovo, že dílo kříže je naplněno, že se mohou smířit s Bohem. To je naše chvíle. Protože celý svět se diví, kde je Bůh v této situaci. Můžeme lidem říct, že Bůh není problém v této situaci. Vy jste problémem. My jsme vytvořili to, co se právě děje ve světě. Nemocí, zmatek, ne Bůh. Protože země byla dána lidským synům. Jsou to lidé, kdo tady udělali nepořádek. Bůh nikdy nebyl nepřítelem Polska, ale Polsko je nepřítelem Boha. Tak nejprve lidé potřebují slyšet, že jsou nepřáteli Boha a že se s ním musí usmířit a za druhé potřebují vědět, jak to udělat. Je právě it, to je pravé evangelium. Říkáme lidem, že je vše hotovo, dílo je hotovo, vše je k dispozici, ale teď s tím musíš něco udělat. You know, Jaké jsou následky náboženství? Religion has told man nothing but that... V náboženství sdělilo lidem jen jednu věc. Jsi problém, jsi problém, jsi problém. A Bůh tě nenávidí. So now we the of God, pak si v něm uvědomíme Boží dobrotu. Do do? A co se potom stane? Co dělají mnozí křesťané? They Každou evangelium, které je podle mého názoru falešné. Co je to za falešné evangelium? Všechno je dobré. Bůh tě miluje. Bude to v pořádku. Bůh tě miluje. Bude to v pořádku, tě to v pořádku. on tě miluje, chce, aby se ti dařilo, bude to v pořádku. Toto je falešné evangelium. Protože je to jen jedna strana mince. Je tu problém a ten problém je, že ne všechno je dobré. Ale Kristus tento problém vyřeší. Proto tě prosím, smír se s Bohem. Bohužel náboženství ovládalo lidi, dominovalo nad jejich životy a nikdy nikoho nevedlo ke svobodě. Hodně z našeho kázání a zvěstování evangelia, podle mého názoru, je prostě naše reakce na to nic víc. Pokud tomu opravdu uvěříme, směle lidem řekneme, že existuje možnost pokoje s Bohem ale může se to stát dně skrze Krista. Všechno napravil, jsi připraven to přijmout. Jste velmi trpělivý, takže získáte jeden von navíc. Přemýšlel jsem o této pasáži velmi dlouho. Víte, je velmi těžké učit slovo Boží, když tam sedí Fabián. Ale dobře. Je to pro mě dobré, protože mě to drží dole. A za druhé mě upozorní, když něco řeknu špatně. Jsem vždy připraven učit se. Podívejte se. Izajáš 26.3 You will keep him perfect peace. Remember, shalom. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokoje. Hyní. Pamatujte, že toto slovo je slovo šalom, čili plnost, dokonalost, žádný nedostatek. Who will be kept Koho Bůh naplní tím pokojem, šalom? Pokoj tomu, jehož mysl se opírá o tebe, neboť v tebe doufá. Veronika má ráda tento verš, protože ho má zeleně. Studoval jsem tento verš, meditoval jsem nad ním několik posledních týdnů. Samozřejmě mě můžete opravit, ale zjistil jsem, že to slovo je to slovo ty, které je tam, ty, tvůj cíl, ty poskytuješ, ty dáváš. To slovo tam není v hebrejštině. Stejně tak tam není slovo dokonalý. Nevím, zda máme v Polské bibli slovo dokonalý, pokoj. Není tam slovo dokonalý. Není tam slovo dokonalý. Jen slovo šalom se tam objevuje dvakrát. Mohli bychom tento verš parafrázovat uh, takto. On him is shalom, shalom. Důsledkem soustředění naší mysli na něm je šalom šalom. To je takové zvýraznění významu tohoto slova tím, že je použito dvakrát. Prorok říká, že pokoj je tak absolutní, úplný, že se o něm nediskutuje. Prostě je to pokoj, pokoj, šalom, šalom. Tento verš není o tom, že Bůh dělá něco proto, že reaguje na to, že se na něj soustředíš. It is the šalom, you šalom shalom, shalom ve tvém životě je jen výsledek, který pochází z toho, že tvá mysl je zaměřená na Boha. But Ale to slovo soustředěný, koncentrovaný to his mind on him. znamená soustředit svou mysl na něj. Znamená to mít vědomě zaměřenou pozornost nějakým směrem. A slovo mysl znamená představivost. Proto tomu říkáme rozjímání. Takže když si takto představíš knižete pokoje, budeš prožívat pokoj. Pokud si místo toho budeš představovat problémy, potíže, pak hadej, co zažiješ. V Božím království je jednoduché tajemství. Musíme se naučit představovat si ty správné věci. Představ si knížete pokoje, který je součástí tvého života. Zítra budu vyučovat o síle představivosti z biblického hlediska. Protože semeno je slovo Boží. A lůnem je tvé srdce. Ale to, co vede ke spojení semene s vajíčkem k oplodnění, je tvoje představivost. Takže si můžeš představit, že se nepřítel snaží za každou cenu aby tvoje mysl byla zaměřena na úplně něco jiného. Před několika měsíci mi zavolal jeden z mých duchovních synů. Propadl panice. Zeptal jsem se ho, co má za problém, co se děje. A říká tato, moje žena je s naším synem Denim v nemocnici. Má tři letého syna a jeho žena je v nemocnici s dením. for dengue. Nemají lék pro deniho. 61 000 people died last year of dengue mm. just in Brazil. Uh, 61 the i Popletla jsem to, že žena není v nemocnici se synem, ale žena dostala horečku Denny s bodnutí komárem. A 61 tisíc lidí loni na tu horečku zemřelo. Sun, říká mu, poslouchej, uklidni se. Neučil jsem tě panikařit, učil jsem tě, jak fungovat ve víře. Ale slova, která vyšla z jeho úst mě, šokovala. Řekl, Tato ta tá nemoc je nebezpečná, 5% lidí, které ji onemocněli, zemře. Řekl jsem mu, slyšíš se, co říkáš? Proč se zaměřuješ na to, že 5% lidí zemřelo, když 95% lidí přežilo? Zamyslí se, proč se zaměřuješ na to špatné? Představuješ si knižete pokoje nebo bouři? O čem sníš? O knižeti pokoje nebo o problémech? Co si představuješ? Budeš zažívat šalom, šalom, dokonalý pokoj tehdy, když tvá mysl, představivost bude zaměřena na něj, na knížete pokoje. Všichni procházíme stejnými bouřemi. Skutečná válka není v nebi, ale v našich srdcích. Zamyslete se nad tím protože válka v nebeských kruzích již byla vyhrána a my víme, kdo je poražený. Nezmenšuj dílo kříže. Nedávej ďáblu pravomoc, která mu nepatří. Nedělej to. Ty soustřed svou představivost na knížete pokoje, který na kříži porazil nepřítele. Jak máme lidem kázat pokoj, když ho sami nezažíváme? Je čas začít žít takhle a stát se vyslanci pokoje. To je to, na co tento svět čeká. Ježíši, milujeme Tě více, než kdy budeme schopni vyjádřit slovy. Naše srdce jsou nadšená, protože jsi tak dobrý. Pane, dnes večer vyhlašujeme, že nejde o nás, ale o tebe. Nejde o to, co tady děláme, ale o to, co jsi už udělal. Jsme tvoji spolupracovníci. Společně s tebou zde na zemi v tomto národě tvoříme historii. Pane, děkujeme ti, že Polsko uvidí slávu Páně a že poznání slávy Páně pokryje Polsko, jako když vody naplní moře. Vyhlašujeme tvé úžasné jméno jméno našeho knížete pokoje. Děkuji ti, že toto zaslíbení je pravdivé. Že tam, kde je tvoje vláda, je neustále vzrůst pokoje. Proto zde nyní v našich životech přijímáme tva pravidla. Ved nás, kníže pokoje. Vyučuj nás, Kníže pokoje, abychom mohli Polsku ukázat, že existuje budoucnost. Děkujeme ti, milovaný Ježíši.